Hei! Vet du hvordan du tar, og tar skjermbilder på iOS-devicer? Det ska jeg vise deg i denne filmen. Här har jeg en iPad av litt nyere dato. Oppe på toppen så har man en power-knapp, og på andre siden, ved siden av kamera, så har man pluss minus i forhold til lyd. Altså når du sitter forfra, så blir det oppe i venstre hjørne. Hvis du holder, tar og trykker inn pluss på lyden samtidig som power-knappen. Så tar man et bilde, og så blir den lagret på bilderullen. Her har jeg en iPhone av nyere dato. Den har også en pluss-tast borte til venstre på telefonen, og på høyre side så har den en av- og på-knapp som gjør andre ting også. Isä trykker på disse to samtidig. Så tar jeg også et bilde av skjermen på denne og den legges automatisk i bilderullen. Hvis du har en iPhone av litt eldre dato som har en knapp nede i midten, så har den også en powerknapp oppe på toppen. Og det du gjør der er at du trykker inn powerknappen og knappen nede i midten på skjermen samtidig, og den vil ta skjermbilde.